جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات پڑھے اللہ حضل اس کے نام عمال میں دس لاکھ نیکیاں درش فرماتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ اور حضرت سیدنا محمد بن واسع رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف ان کلمات کی فضیلت کو پانے کے لیے بازار میں داخل ہوا کرتے تھے بسم اللّہ الرحمٰ شريٰ لہم الك و لہم وى ويى تويموت و بيدل خير وقير لريِ كا ملك الم يوہى و يمى تو ويّيم تو بيدل خير ولاك الشعين قدير لا الہ الا اللہ شریک الملک و لاہم یوہی و یوم شيء بیہ